الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه فائدة تتعلق في سبب تسمية ليله القدر بهذا الاسم فقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب تسميتها على أقوال القول الأول لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال وما هو كائن يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال ابن عباس يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان قال الحسن البصري ومجاهد وقتادة يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجر وعمل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة والقول الثاني ذكره الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: وقيل انما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها. من قولهم: لفلان قدر اي شرف ومنزله، قاله الزهري وغيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح انه شامل للمعنين فليله القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك والحمد لله رب